מה ماكسيموم شي يقدر يغنس له خشبون بايونير و بايم انا يقدر اعطىه عباره بنغالي لخشبون اباغا Israeli שלי شوئل ادي ادي سلام موزره كي انت سمعت אני לא שמעתי על מישהו כזה. <laughs> אז בוא נתחיל מזה שאני לא מכיר איזו הגבלה, אבל בכל אופן, אם יש איזו הגבלה או פיוניר אומרים על איזשהו הגבלה, אני מציע לך ללכת לגוגל לרשום מה הטלפון של פיוניר, ופשוט תרים להם טלפון, שאל אותם, חבר'ה, האם יש לכם איזו הגבלה להפקיד כסף לחשבון ש... שלי בפיוניר? אני לא מאמין שיש חיה כזאתי. ובכל אופן, השאל, לגבי השאלה השנייה שלך, האם אפשר למשוך כסף מפיוניר לבנק? אני יודע שכן, אני באופן אישי עושה את זה, אבל אם יש לזה הגבלות על חדשים, שוב, הטלפון של פיוניר, תשאל, תקבל תשובה, ושיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון? תרגיש או חופשי לשאול